השאלה שניתנה לנו היא, כמה התלמידים למדו בבית הספר איינשטיין בשנת 2006? בתבלה הקטנה נתונים לנו מספר התלמידים בשנים. 2001 היו 150 תלמידים, 2002 היו 125 תלמידים, 2003 היו 300 תלמידים. אך לא אומרים לנו כמה היו ב-2006. אני חושב שהכוונה היא שנראה התבנית, נבדוק מה היה הגידול במספר התלמידים מדי שנה, ונני אخش את תבנית המשיכה ליתקיים עד שנת אלפ כך אנחנו צריכים לנצואת השינוי הזה משנה לשנה. כך נמצأت אלפ Aim ו-4, אחרי כן נמצأت אלפ Aim 5 ואז את אלפ Aim ו-6. אם כך הנח that אנחנו מזניח בבי어야 אני חושב שesa שזה היה קבונה יש התבנית הגדולה בשלוש שנים, אеле, מה שיתיה ממשיך עד אלפ אז בואו נראה מה קורה פה. מה קורה בשנה הראשונה? לאוכלוסיית התלמידים יש עליה מ-150 ל-225 תלמידים. התבנית הפשוטה שעולה בדעתי هي או כבכן, בכמה גדל מספר משנה לשנה? בכמה עלינו 150 ל-225? יש גידול, תוספת של 50 תביאו אותנו 200 ו-25 נוספים יביאו אותנו ל-25. כלומר, יש גידול של 75 תלמידים, ואז יש גידול מ-225 ל-300. כמה נוספו הפעם? נראה ששוב 75 תלמידים, 75, ועוד 225 עם 300. נראה שגדלנו שוב ב-75. כלומר, התבנית כאן היא שמידי ישנה 75 תלמידים נוספים לבית הספר איינשטיין. אז בואו נמשיך את התבנית הזאת. אז בואו נוסיף 75, בוא נחבר 75 וחמשה נסעים 300 מאות 2003, אלפאים ושלוש, כח נקבל שלושה מאות שבעים וחמשה תלמידים באלפאים וארבעה. אם אני אעשה את כל, אכלל זה נישמר ונוסיף עוד שבעים תלמידים, נוסיף עוד 75, כמה נקבל? נקבל ארבעה חמישים תלמידים באלפאים וחמש. באנחא שוע, שהתענית נישמירה, ונוסיף 75 תלמידים אחרונים, 450 ועוד 75, כשנוסיף 50 נקבל 500, כלומר 500 ועוד 25, כלומר 525. וזאת התשובה לשאלה, בהנחה שתבנית הגידול נשמרת קבועה בבית הספר איינשטיין, היו בשנת 2006, 525 תלמידים.